Vychází magazín léto s věnými městy. Je plný inspirace zajímavých typů a atraktivních námětů k výletům. Královská věná města a jejich okolí jich nabízí nespočet a v letošním roce snad více než kdy jindy je příležitost dát si na čas a poznat je opravdu zblízka. Každé má svůj půvab. najdete v něm něco výjimečného, každé vás něčím zaujme a obohatí. Navštivte devět pedel ležících ve východních Čechách s výjimkou středu Českého mělníka, které čeští králové od 14. století postupně věnovali svým manželkám. Hradec králové chrudým a vysoké míto daroval Elišce Rejčce Václav II. v letech 1304 až 1305. Její druhý manžel Rudolf Habsburský ji v roce 1307 věnoval poličku a ve stejném roce získala jaroměř od svého tchána Albrechta I Habsburského. V roce 14 byla připsána města Trutnov, dvůr Králové nad Labem a Mělník, tentokrát Jofej Bavorské, jejím mužem Václavem IV. Poslední město s přídomkem Věné je Nový Bidžov, ten obdržela v roce 1569 Marie Španělská od Maximiliána II. Města, která byla pro Královny věnem, budou pro vás zážitkem. Najdete v nich jedinečné spojení historie a současnosti, unikátní památky, příjemné parky i malebná okolí, jako stvořená pro pěší a cyklistické výlety. Objevte kouzlo královských věných měst a dobřejte si čas poznat je blíž. Letošní léto je k tomu jako stvořené. A pokud magazín pročtete pozorně, nebude pro vás nic těžkého odpovědět na otázky na webu www.věnáměsta.cz. V soutěži můžete vyhrát hodnotné ceny. Magazín naleznete v informačních centrech zmíněných měst nebo jako přílohu aktuálního vydání časopisu Moje země.